رو کے کہن لگی میں سونے میں تینوں جنگل چی لبنی تازار چاہ ویکنا گھر آ کے اپنے کہن لگی میں یوسف خریدنا عزیزے اپنی بھی پیار بڑا کرتا ہوں میں پڑھا جڑے ویلے ساری دنیا دے لوگ خریدنے آ گئے بولی پہ لگتی ہے لگی دس لکھ دوسری لگی بیس لکھ تیسری آواز آئی تی لکھ دا چوکھی آواز آئی نہ بتی لکھ پتی دی, لک دی آواز ہے یوسف رون لگ پے مال کہ لگا یوسف رونا کیوں ہے جی بتیس لکھ مل گیا اج بھی نہیں پہل اتو ہی آئی اس بوے بیٹھا روی آسی بھی نا بچے